Всім привіт! Сьогодні відео я вам покажу, що робити, якщо скутер не заводиться з за вектором стартера. Не заводиться. Якщо не заводиться з за електростартера. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Там вже 70 підписників на моєму каналі. Моя ціль це 100 підписників. Підписуйтесь, ставте лайки. Багато лайків, підписуйтесь, ще я розкажу. Так що давайте, я погнал вам показувати. І так, перше перевіряємо, чи у вас є факти бензин. Так, і він є. Бензин є, далі. Йдемо далі. Далі нам треба перевірити, чи заряджений акумулятор. Якщо він сівший, бачите, сівший. То заряджаємо. Зараз буду ставити на зарядку, заряджати. І так, все. Зняв. Перезараз йду по зарядку. Так. Мінус. Мінус. Галину зарядку. И плюс тут. И всё. А не, если я правильно поставлю, то у меня индикатор. Это ставим сюда. Сейчас берём. Отключаю розетку. Сейчас ключ. Всё. Уже зарядился. Ставим назад. Встанавливаем назад. Всё, так проверяем. Угу. Ну короче, менши стартером, но менши с стартером, я думаю. Бо, не або... Ось тут, якщо ви бачите... Отово. Є ось така штука... Ж... Коротше, так жавка. Коли ми притискаємо, воно ну, так... Все. Наприклад, зараз воно просто ручка стоїть так... І звідти, вважна кнопка не реагує. А коли ми відпускаємо... Кнопка вже якраз таки реагує. Ви просто реагуєте, чути. І так... Ви просто... Воно може просто навіть, як ви маєте скутер, вона може просто там так за цей закиснути. І все, і того може не заведитись. А ще... Провірити треба стартер. Стартер. Провіру стартер. І все, може щось... Так що... Зараз ще цю почищу жабку, чи як вона там правильно називається І тоді вже полізу провіряти стартер Так що давайте, таке на ній коротке відео було Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Нам вже 80 підписників, давайте 80 підписників Давайте ще 10 людей до 80 Так що давайте, підписуйтесь, ставте лайки Лайки, давайте Таке на ній відео було Всім нас